Хуан де Рамос, за перші роки його роботи в Україні, з нього хто тільки не знущався. Казав, ну, хто це приїхав, ну що він взагалі виграв? Хоча Виграв він дуже багато насправді. Врешті-решт навіть в Англії, де він приїхав. Потім все у нього склалося не зовсім добре, але з Тотним він виграв кубок, кубок ліги. Тим паче там він працював в Сирії, де зробив собі ім'я. Він працював в сіяці з одним з найкращих спортивних директорів Європи – Мончі. Там у нього була уся підтримка, тут навпаки. Все було не так. І все одно, хоч який-не-який трофей виграв, за багато років для Тоттема це був трофей. Це так про Хуанда Рамуса, який прийшов. Ну, тому що, що про нього тільки потім не казали. Я вважаю, що він зробив дуже багато. Коли він проходив, я не вважав, що у нього там є шанси. Що взагалі будуть… По-перше, це не дуже хороше середовище, внутрішнє, і всі знають, що там є така людина, як Стеценко. Якщо Мончі – це один з найкращих спортивних директорів, то Стеценко буде лідером якогось альтернативного рейтингу. Навіть потрібно подумати якого, як правильно це назвати – антименеджер, антигендиректор чи як там. І грамус в цьому всьому вижив, це була перша дивіна, побудував гру. По-друге, він один з небагатьох, хто готовий був у нас в чемпіонаті, так, очевидно, ризикувати під час гри, змінюючи модель. Не завжди це грало. Інколи навпаки, він на цьому горів. Але він це робив. У нього є недоліки, достатньо недоліків. Все одно це дуже серйозний досвід для України роботи з таким наставником. Я вважаю, що він зробив багато. Можливо, він не зміг зробити цей крок ось до перемоги, взяти це чемпіонство. Він зобов'язаний був його брати. Не зміг. Добре, якщо ви розходитеся з рамусом, потрібно визнати, що він дуже дуже багато зробив. Вітіско спортивне відео.